Ha gyerekvállalásban gondolkodtok, akkor van néhány lépés, amit érdemes mielőbb megtennetek, hogy pénzügyileg a lehető legjobban gyertek ki. Kinter Dóri vagyok, a Grantis pénzügyi tanácsadója, és nem mellesleg épp a második gyermekemet várom. Van néhány hasznos tipp, amit szeretnék megosztani veletek, ami nekem nagyon sokat segített annak idején. Beszéljünk először az önsegélyező pénztárról. Viszonylag kevesen hallottak róla, de mégis mostanában egyre felkapottabb. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 20% adókedvezményt tudsz ráégyénybe venni, a jövedelem adótból tudod visszégyényelni. Rengeteg dologra lehet felhasználni, többek között szülési támogatásra. Ezt érdemes még nagyjából a szülés előtt 3-4 hónappal elkezdeni, így a szülés után, mikor már megvan a baba, akkor akár 2 millió forintot is ki tudsz venni, és ezt valóban bármire elköltheted. Tudtok még venni belőle továbbá mindenféle csecsemő és baba terméket. Lehet ez egy csomag pelenka a DM-ből, vagy akár a Zikiából egy gyerekágy például. Ezen felül tudod még használni a CsED, gyes gyed kiegészítésre, hogyha éppen kevesebb, mint a jövedelmed, akkor innen ki tudod pótolni a hiányzó részt. Az önsegélyező pénztárakat semmiképp se hagyjátok ki a megoldások közül. Szokták még kérdezni, hogy az egészségbiztosítás mit tartalmaz. Van-e benne esetleg terhes gondozás, fedezi a szülés költségeit? Ma már nagyon ritka hogy benne legyen a terhes gondozás egy egészségbiztosításban. Viszont nagyon sok más hasznos dologra lehet használni. Ugye egy anyuka sosa lehet beteg, úgyhogy nem árt, ha évente elmész például egy szűrővizsgálatra. Nekem nagyon megnyugtató volt, hogy van egy 0-24 órás orvosi kolcenter, ahol ha bármi problémám van, legyen az éjszaka vagy éppen hétvége, akkor is tudok egy orvossal konzultálni, ha például nekem vagy a gyerekemnek van valami gondja. Ami az életkezdési támogatást illeti, mindenkinek jogban jár 42.500 forint, illetve vannak olyan önkormányzatok és települések, ahol további egyszerű támogatást kaptok még. Ezt az összeget nem készpénzben kapod meg, hanem egy start számlára teszik, ahol babakötvényeket vásárolhatsz. Eldöntheted azt, hogy teszel-e még te is mellé, vagy csak ezt az összeget hagyod a számlán. Ha befizetsz, akkor érdemes tudni, hogy infláció plusz 3%-os kamat az, ami garantált az állam részéről. A maximális állami támogatást, amit havonta kaphatsz, 500 forint erre a számlára. Ezért, ha teljes mértékben szeretnéd kihasználni ezt a kedvezményt, akkor 5000 forintban érdemes gondolkodnod havonta. Ha a gyermeketek jövőjét, a nagy illetve esetleg más rokonok is szeretnék pár ezer forinttal megtámogatni, például szülinapra, a karácsonyra, akkor erre az állam kistári számlára ők is befizethetnek. A következő pont, amiről beszélnék, a megtakarítású célú életbiztosítás. Mikor én a 20 évényben megkötöttem a megtakarításomat, még nem igazán tudtam, hogy mire fogom felhasználni. Aznap, amikor megszületett az első gyermekem, már tudtam, hogy ez az ő továbbtanulására fog menni. Nekem fontos szempont volt az, hogy tudjam, hogy ez garantáltan bármire felhasználhatja majd a végén. Lehet ez egy utazás, egy lakás, továbbtanulás. És a babakockvényel ellentétben ezt, ha úgy hozza az élet, 18 éves kor előtt is használhatja majd. Viszont fontos tudni, hogy ezt a megoldást csak hosszabb távon érdemes használni. Minimum 10-15 évben kell gondolkodni ahhoz, hogy ez valóban jó megoldás legyen majd. Ennek a részleteiről viszont majd egy másik videóban fogtok hallani. Abban a pillanatban, hogy válsz, teljesen másképp fogsz gondolkodni a felelősségről. Azt gondolom, hogy ma elengedhetetlen, hogy egy családnak, ahol kiskorú van, legyen egy kockázati életbiztosítása. Addig mindenki úgy gondolja, hogy engem úgysem érhet baj. De mi van, ha mégis? Ha esetleg hiteled van? vagy az élet másképp alakul, és mégsem együtt örökszetek meg, a gyereknek akkor se kelljen lemondani a jövőjéről, hogy mekkora életbiztosítást érdemes kötni. Hát, legalább akkor át, hogy az egy éves bevétel kiecsésedet fedezze, ha éppen úgy alakulnak a dolgok. Nagyjából ezeket érdemes meglépni még a terhesség alatt. Persze a későbbiekben még rengeteg más költség fog felmerülni, hogy csak egyet említsek a felsőoktatás. De a jó hír, hogy ezekre is van megoldás. Viszont erről majd egy másik videóban fogtok hallani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem tudtam pár hasznos tippet adni nektek is.